بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہُون صلی اللہ علیہ رسول کریم بعد اباب گرامی آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر ستائیس ہے اور یہ ہم سبق نمبر ستائیس ہم پڑھیں گے یہاں سے سے اس کی ذرا عبارت مکتبۃ مکتبۃ البشرا کتاب صفح دو سو پانچ سے ہے کتاب الحج ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہم نے ممنوعات احرام پڑھنے ہیں دیکھیے ذرا و ادا البا فقط احرم یلطقی مان اللہ عنہ منرفی و الفسوقی وجدالی ولاقت الوسعدن ولا یشیر ولاَ ید اللہ علیہ ولاََ الباس کمیسن ولا سراویلا ولا امامت ولا قلََََََََََََََََََََ سوطََ ولا قباَ ولاخعينى اللہ يجد الى ذرا اس كو ديكھيے فرمايا کہ اس کا ترجمہ دیکھ ليں اور جب طلبيہ پڑھ لے تحقیق حرام ہو گئے ہیں اس پر وہ جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے یعنی جن چیزوں سے اللہ جن سے بچنے بس بچے ان سے جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا فسق سے اور گالی گلوچ سے فسق سے لڑائی جھگڑا سے اور نہ قتل کرے شکار کو اور نہ اشارہ کرے شکار کی طرف اور نہ دلالت کرے اس کے اوپر اور نہ قمیص پہنے کمیز نہ پہنے اور نہ شلوار پہنے اور نہ امامہ پہنے اور نہ ٹوپی پہنے اور نہ جبہ پہنے اور نہ موزے پہنے اللہ مگر وہ شخص کے جو جوتے نہیں پہنتا جوتے نہیں پاتا پس وہ کار دے ان دونوں موزوں کو من اسفل کا بینی ٹخنوں کے نیچے سے اور نہ ڈھانپے اپنے سر کو اور نہ اپنے چہرے کو اور نہ خوشبو لگائے اور نہ حلق کرے یعنی نہ ٹنڈ کرائے اپنے سر کی اور نہ کاٹے اپنے بدن کے بالوں کو اور نہ کاٹے اپنی داڑھی کو اور نہ اپنے ناخنوں کو اور نہ پہنے ایسا کپڑا جو رنگا ہوا ہو ورس بوٹی کے ساتھ یا زعفران بوٹی کے ساتھ یا عصفر عوس بھی یہ ایک بوٹی ہے یا اس کے ساتھ اللہ عین اللہ عں مگر یہ کہ وہ دھویا ہوا ہو مگر یہ کہ وہ دھویا ہوا ہو اور اگرچہ نہ اترا ہو اس کا کوئی رنگ اس کا رنگ نہ اترا ہو لیکن وہ دھویا ہوا ہو بس نیا کوئی حرج یہ اس کے ساتھ نہیں ہے کوئی حرج یہ کہ غسل کرے اور داخل ہو امام حمام کے اندر ولابا سبھی آئی یک تاسیلہ یہاں تک دیکھیے ذرا یہ اس عبارت میں صاحب قدوری علی رحمٰ نے منوعات احرام بیان کیے ہیں ممنوعات احرام سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ رفس کا معنی ہوتا ہے جمعہ کرنا یا عورتوں کے سامنے جمعہ والی باتیں کرنا نمبر دو فسوق فسوق کہتے ہیں کسی گالی گلوچ کرنا جدال کہتے ہیں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کو اور پھر اس کے ساتھ کہا گیا کہ اور نہ قتل کرے کسی شکار کرے کسی جانور کا اور نہ ہی اس شکار کی طرف کو اشارہ کرے یعنی رہنمائی بھی نہ کرے اور نہ اس کی طرف کوئی دلالت کرے اور آگے فرمایا کہ نہ قمیض پہنے یعنی خلاصہ یہ کہ جو سلا ہوا کپڑا ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا قمیض مثلا بنین ہے قمیض ہے شلوار ہے امامہ ہے امامہ نہیں باندھ سکتا ٹوپی نہیں پہن سکتا جبہ نہیں پہن سکتا موزے نہیں پہن سکتا اگر کسی شخص کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ موزوں کو جوتے بنا لے یعنی وہ ٹکھنے کے نیچے سے کاٹ لے وہ جوتے بن جائیں گے اپنے سر کو نہ ڈھانپے اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے احرام کی حالت میں خوشبو نہ لگائے سر کا حلق نہ کرائے یعنی سر کے بال نہ کٹے یا سر کا قصر کرنا چھوٹے بال کرنا یا بدن کے بال کاٹنا داڑھی کے بال کاٹنا ناخن کاٹنا یہ نہ کرے اور کوئی ایسا کپڑا بھی نہ پہنے کہ جو سلا تو نہیں ہے لیکن وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ رنگا ہوا ہے جو خوشبودار ہے مثلاً ورس ہے زعفران ہے اوسفر ہے ہاں اگر رنگا ہوا ہے لیکن وہ دھویا ہوا ہے اس سے خوشبو ختم ہو گئی ہے اگرچہ اس کا رنگ باقی ہے تو پھر بھی اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے آگے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جو حالت احرام میں جائز ہیں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ ولابہ بھی یگ تاثیلہ نہیں ہے کوئی حرج یہ کہ احرام یہاں سے پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں یہ عبارت ذرا دیکھیے ولا باعص یاغ تاسیلہ و یدمام یہاں سے اور نہیں ہے کوئی حرج یہ کہ غسل کرے اور داخل ہو امام حمام میں یعنی غسل خانے میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اور سایہ لے بیت اللہ کا یعنی بیت اللہ کا یا کجاوے کا کجاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے سائے کے نیچے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے سایہ لے سکتا ہے اور باندھے اپنے جسم کے درمیان ہمیانی کو باندھ سکتا ہے اپنی پیٹھ پر ہمیانی جو پٹی ہوتی ہے جیسے آج کل بیلٹ جسے کہتے ہیں جس میں پاسپورٹ یا کوئی سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے اس کے باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ دھوئے اپنے سر اور اپنی داڑھی کو ختمی یعنی صابن کے ساتھ دیکھیے ذرا تو یہ چند چیزیں یہاں بیان کیے ہیں کہ جو حالت احرام میں کرنا جائز ہے غسل کرنا بھی حالت احرام میں جائز ہے اور حمام میں داخل ہونا بھی جائز ہے اور بیت اللہ کے سائے میں بیٹھنا یا کسی دیوار کے سائے پر بیٹھنا یا کسی اور چیز کے کجاوے کی لکڑی کے سائے کے نیچے بیٹھنا یہ شرم جائز ہے اور اپنی پیٹھ پر ہیمیانی باندھنا اور بعضوں نے گلے کے اندر کوئی بیگ لٹکایا ہوتا چھوٹا سا وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اپنے سر کو نہ دھوئے اپنی داڑھی کو صابن کے ساتھ ختمی خطمی کہتے ہیں ایک صاب یہ ایک صابن ہے جو خوشبودار ہے اس کے ساتھ اپنے سر وغیرہ کو نہ دھوئے کیونکہ یہ خوشبو وغیرہ ہے آگے فرمائے کو یوکسر و میرے طلبیاتی اور کثرت کے ساتھ تلبیہ کہے نمازوں کے بعد اور ہر اوپر چڑھنے والی جگہ پر یا وادیوں میں اترتے وقت یا قافلوں سے ملتے وقت بالاسہاری بالاسہار کا معنی ہے صبح کے وقت یعنی ان وقتوں میں تلبیہ کثرت سے ہر نماز کے بعد تلبیہ پڑھے اور بلندی پر چڑھتے ہوئے یا پستی پر وادی میں اترتے ہوئے یا کسی لوگوں کو ملتے ہوئے راستے میں چل رہے ہیں قافلے مل رہے ہیں یا صبح کے وقت یہ تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھے وہ ادا داخلہ بھی مکہ ابتدان ابتدا الحرام اور پس جب داخل ہو مکہ میں تو ابتدا کرے مسجد حرام میں اب دیکھیں یہاں سے توافِ قدوم بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے توافِ قدوم کا گویا کے طریقہ بیان کر رہے و ادا دخلا بکت ابتداً بسجد الحرامی و ادا آین البی تقبر و حل اللہ ثم ابتدا بالحجر السودی فسط فستق ولا وقبر و حل و رفا یادحی منت تقبری وسط علما و ان استطاع من غ غ غیر ض ض ض ضیا مسلم ہی ما یل وقد وقد وقد ازتادا قبل ذالق دیکھیے ذرا اس کا ذرا ترجمہ دیکھ لیں اور جب داخل ہو مکہ کے اندر جب داخل ہو مکہ کے اندر داخل ہو تو ابتداء کرے مسجد حرام سے پس جب وہ دیکھے بیت اللہ کو تو تکبیر کہے اور تحلیل کہے یعنی تحلیل کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہنا اور پھر ابتدا کرے حضر اسود کے ساتھ بس اس کا بوسہ لے اور تکبیر کہے و حل اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے و رفع آید ہی مات بلند کرے اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ اور اور استعلام کرے اور بوسہ لے اگر قدرت رکھتا ہے بغیر کسی مسلمان کو تکلیف دیے اور پھر پکڑے اس کے دائیں جانب دروازے کی طرف سے اور استوا کرے اپنی چادر کا اس کے شروع کرنے سے پہلے دیکھیں یہاں سے طواف کا طریقہ بیان کیا ہے امام قدوری علی نے طوافِ قدوم سب سے پہلے جب بیت اللہ میں داخل ہو تو اس میں بیت اللہ پر نظر پڑے نظر پڑھتے ہی وہ تکبیر کے اور تحلیل کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یوں کے اور پھر حجری اسود سے ابتدا کرے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پہلے ماں تکبیر اور تحلیل کے اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ اٹھائے اور بیت اللہ حضر اسود کو اگر بوسہ دینے کی قدرت رکھتا ہے کسی کو تکلیف دیے بغیر جیسے آج دھکم پیل ہوتی ہے بس یہ ایک دیکھے سنت اور مستحب عمل ہے سنت اور مستحب عمل کرنے کرتے کرتے کسی حرام میں نہیں پڑنا چاہیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے تو تکلیف دیے بغیر اگر قدرت اور طاقت ہے تو پھر یہ استعلام بھی کیا جا سکتا ہے اور بھوسا بھی دیا جا سکتا اگر قدرت اور طاقت نہیں ہے رش ہے اور اس کے جانے سے بھیڑ اور رش ہوگی اور کمزوروں کو تکلیف ہوگی تو اس کو چاہیے کہ دور سے استعلام کر لے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر لے اور تقبیر اور تحلیل کہہ لے اور پھر اپنا تواف شروع کرے اور تواف کو کہاں سے یعنی اسی حجرِ اسود کے دائیں جائم جو دروازے والی سائیڈ ہے دروازے والی سائیڈ سے یہ چلنا شروع کرے اور استعبا کرے اپنی چادر کا اس سے پہلے میں استعبا کسے کہتے ہیں یہاں دیکھر کیا گیا کہ استعبا کرنا اس کو ذرا دیکھیں استعبا کہتے ہیں کہ چادر کو دینی بغل سے نیچے کندھے کے اوپر ڈالنا یعنی یہ جو کندھا نکالا ہوا ہوتا ہے دایاں کندھا بہر بہر نکال دینا اس کو اجتباء کہتے ہیں طواف شروع کرنے سے پہلے اور فیطوف و بالبئی تیسوات اشوات اور پھر بیت اللہ کا طواف کرے سات چکر اور ہر چکر کو حتیم کے بہر سے کرے حتیم کے اندر سے نہیں کہ مختصر مثلا دونوں حتیم کی سائڈیں کھلی ہوئیں تو مختصر کرنے کے لیے کیوں حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے بے ہی بیت اللہ کے حکم میں تو اس کے بہر سے طواف کرے اس کے اندر سے نہ کرے وہ یہ الطوافم وراء الحتیم اور کرے اپنے طواف کو حتیم کے بحر سے اور رمل کرے فی الشواطلاَلی پہلے تین چکروں میں وہ یمش فیحہ بقیہ حتی اور چلے باقی چکروں میں اپنی حایت پر اور استعلام کرے حجر اسود کا ہر چکر پر ہر گزرنے پر کلا مرہ جب بھی گزرے اگر یہ اس کی طاقت رکھتا ہے دیکھیں رمل کرے پہلے تین چکروں میں رمل کہتے ہیں اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں ذرا اکڑ کر چلنا سینہ نکال کر چلنا دیکھیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم دیا تھا کہ جب جب کفار نے صحابہ کے فاقہ کشی کی صورت میں ان کے پتلے دبلے جسموں کو دیکھ کر کہا کہ بھئی یہی ہمارے ساتھ لڑیں گے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ذرا اکڑ کر دکھائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ایمان کے اعتبار سے مضبوط لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ سننا اتنی پسند آئی کہ یہ ہمیشہ کے لیے عمرے کے اندر یا حج کے اطواف میں یہ لازم قرار دیا ہے تو یہ رمل کرنا پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلنا ہے یہ مردوں کے لیے صرف حکم ہے عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے اور باقی چار چکروں میں اپنے سکون اور وقار کے ساتھ چلے اور ہر چکر میں جب بیت اللہ کے سامنے آئیں اگر اس بوسا لینے کی طاقت ہے تو بوسہ لیں اگر بوسہ لینے کی طاقت نہیں تو دور سے استعلام کیا جا سکتا ہے اور جب طواف ختم ہو تو پھر طواف کو ختم کروں یکتوں طوافہ بال اور ختم کرے طواف کو استعلام کے ساتھ پھر آئے مقام ابراہیم پر فسلِندر قاتین پھر نماز پڑھے اس کے قریب او حیث و ماتیسرا من المسد یا جہاں بھی اس کو آسانی ہو پوری مسجد میں وحاض طواف و طواف القدوم پس یہ طواف طوافِ قدوم ہے وہ ہوا سنت اللّی سب بن یہ تواف سنت ہے واجب نہیں ہے ولی سا اعلیٰ اہل المکّہ تھی القدوم اور نہیں ہے اہل مکہ پر طواف قدوم ذرا عبارت کا کی تشریح دیکھ لیجئے دیکھیں ان طواف کو شروع کرنا ہے استلام سے اور طواف کو ختم بھی بیت اللہ کے استلام پر کرنا ہے گویا کہ آپ نے آٹھ اس چکر ہو جائیں گے اور استلام آٹھ ہو جائیں گے اور پھر مقام ابراہیم جہاں حادرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلم کے پاؤں کے نشانوں والا پتھر رکھا ہوا اس کو مقام کو مقام ابراہیم کہتے ہیں آج کل اس کو شیشے کے اندر ڈھک دیا گیا ہے تو اس کے قریب اگر جگہ ملے دو رکعت پڑے اگر طواف کی نیت سے اور اس میں خیال کریں کہ مکرو وقت نہ ہو یعنی عصر کے بعد کا وقت نہ ہو فجر کی نماز کے بعد کا وقت نہ ہو غروب شمس طلوع شمس زیوال شمس کا وقت نہ ہو تو اب فرمائے کہ اگر وہاں پڑھنے کے لیے جگہ ہے اگر نہیں ہے وہاں طواف چل رہا ہے رش ہے جیسے فی زمانی نہ ایسا ہی ہے کہ وہاں قریب پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو پھر پوری مسجد میں جہاں بھی آسانی ہو یعنی مسجد حرام میں پڑھ سکتا ہے یہ سارا طریقہ ہم نے قدوم کا بیان کیا ہے اس پہلے طواف کو طوافِ قدوم کہتے ہیں اور اس کا جو حکم ہے وہ یہ سنت کا ہے یہ واجب نہیں ہے اور یہ تواف قدوم مکہ والوں پر نہیں ہے بلکہ بحر سے آنے والے جو لوگ ہیں یہ تواف قدوم ان پر ہے مکہ والوں کے لیے تواف قدوم نہیں ہے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تعفرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلا سبق ہم سما یخرجو الاصف و یسعد ولہی یہاں سے ہم سبق پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تعفرمائے جزاک اللہ